може пожертвувати свої буде кошти. Благодійний концерт нескоро на весна Хмельницького академічно-муніципального естрадно-духового оркестру на підтримку ЗСУ відбудеться 4 квітня о 18 годині в обласній Хмельницькій філармонії. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.